بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على ارشف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين النهارده حبايبي ان شاء الله هن- هنعمل عجينه سيراميك آه أنا انا لكم دلوقتي ان هي انا حطيت كوبايتين نشا من اللي الي لكم دي او كوبايه الا يعني حطيتهم آه في اي حاجه انت عايزاها وجبت معلقه خشب وجبت مغرفه عشان انا جايبه نشا جايبه غيرها كمية كبيرة يعني عشان بستخدمه هو ده فانا عملت المغرفه بالزيت عشان بيمسكش فيها الغره وحطيتها حطها على النش اهو مجرد ما بحط لها الزيت فبتنزل من المغرفه بسهوله يعني لما بدهن المغرفه بالزيت فبتنزل بسهوله ما بتمسكش فيها وعموما هو الغره ما بيمسكش يعني في الحاجه مجرد ما بتغسليه خلاص يعني ما ما تلاقيش يعني او تبليه حتى بميه شويه وبعد كده بيروح خالص مش بتلاقي له قصر انا دلوقتي حطيت اهو ودلوقتي هحط شويه زيت يعني عباره عن معلقتين زيت وحنحط خل الخل, الخل هنا وظيفته ان هو بيحافظ على عمر العجينه يعني انت لو حطيتي العجينه سبتيها فتره فدي الماده الحافظه بتاعتك اللي هتبقى في العجينه إيه لان احنا ممكن نعملها ونحفظها في الثلاجه بتقعد فتره اطول يعني انا دلوقتي بعجن فيها بقلب فيها وبعد كده هستخدم ايدي اهو بعجن بايدي هو مش هيمسك في ايدي ولا حاجه لان هو متغلف بالنشا الغله دلوقتي متغلف بالنشا فمش هيمسك في ايدي تقعد تعجني فيها اهم حاجه في العجينه عجينة السيراميك ان انت تعجني فيها كويس عشان تطلع لك نتيجه مظبوطه هعمل بعجن فيها انا ما رضيتش لكم الفيديو عشان تعرفوا كل الخطوات بالظبط علشان يفيدكم اكتر عموما هي عجينه السارميك اصلا مش مش صعبه خالص بس اهم حاجه ان انت تعرفي مقاديرها كويس ومقاديرها مش صعبه مقاديرها سهله جدا وان شاء الله هنعمل بيها حاجات جديد كتير يعني العجينه اللي احنا هنعملها النهارده دي ممكن تعمل معاك حاجات كتير جدا لو كان مثلا من بال... يعني هتعملي منها أقلام الأقلام دي ممكن تعملك خمس ست أقلام بعجينة واحدة من العجينة اللي إحنا هنعملها وهنشوف مع بعض حاجات كتير وحاجات كتير ممكن تتعمل بالعجينة وزي مثلا ديكورات في البيت تحف النيش أنا دلوقتي هشلتها من الطبق حطيتها على الرخام عشان اعرف اعجنها كويس انت ممكن ترش الرخامه بشويه نشا عشان ما تلزقش يعني هي لسه في الاول دلوقتي ما يعني يا دوبك بتتشرب النشا وكل ما العجينه بتمسك معاكي في ايدك تبقى عايزه نشا تزودي نشا اهو زي ما انتم شايفين كده بتفضلي تعجني فيها نفس الطريقه دي عشان العجينه يعني تفرد معاكي اهو زي ما انتم شايفين سهله جدا ما فيهاش اي حاجه وعجينه السيراميك بتبقى اوفر من من السلصال الحراري الصلصال الحراري بيبقى بيتباع في في وكل بكل حاجه بس ايه يعني في اماكن ما بتوفرش فيها الصلصال الحراري اما السيراميك منتك ممكن تعمليها في البيت. بالمكونات مكونات بسيطة جدا. علبة غرة زي دي. العلبة دي حوالي اربعة كيلو. انا كنت جايباها من حوالي سنة. كنت جايباها بسبعين سبعين جنيه. مش عارفة بصراحة دلوقتي بكم. وكيلو النشا ما بيتعداش العشرين جنيه. كيلو النشا بين معك كتير جدا. انت كوباية كوبايتين اللي ربع بس تستخدميهم في العجينة. فقول زيت عندك والخلى عندك. ما فيش حاجة يعني ايه مكلفة للدرجة. وممكن يعني تعملي منها مشروع مشروع هيبقى كويس جدا. لان الاشغال اللي بتتباع من عجينة السيراميك مش مش رخيصة. لانها طبعا شغل يدوي واي حاجة فيها شغل يدوي بتبقى غالية. عند وقت انا حسيت ان هي عايزه غره تاني لقيتها بتلزق في ايدي فحطيت غره وهعجن تاني برضو تفضلي تعجني فيها لغايه ما تحسي خلاص ان هي يعني ما بقتش تلزق وهوريكم ازاي تعرفوا ان العجينه بقت كويسه معاكوا ولا لا وهتطلع ناجحه ولا لا باذن الله واحده واحده مع بعض هنعرف كل حاجه وهنعرف كل حاجه عن ال كل حاجه عن الشغل اللي انا كنت بعمله هنعمل مع بعض اطقم توابل بعجينه سيراميك هتكون عندك في بيتك بصنع ايدك او ده هديه لحد بصوا انا دلوقتي هسيبها واروح مش فاكره بصراحه مش فاكرة روحت جبت ايه انا يعني اه اه الفازلين الفازلين ده بوريهلكو لكم. بو ممكن تجيبوا فازلين من عطار. علبة الفازلين صغيرة بخمسة جنيه وكبيرة بعشرة. اه آآ ابيض من عطار. برضو هينفع انا كانت عندي دي فعشان كده استخدمتها. والابيض يكون احسن لان دي فيها نسبة لون اصفر فممكن تصفر معكم العجين لو انتم عايزين تعملوا لون ابيض فمش هيطلع ابيض بالظبط هيبقى ابيض نصفر. بصوا بقى. هالتكاة دي لتعرفكو ازاي العجينة إيه طلعت ناجحه ولا بتلفوها زي ما وردتكو كده وبتطلع تشدوها لفوق. انا نضفت دلوقتي مكان ما عملت وروحت دهانت في عشان هعجن تاني في العجينة. اهو. وهوريكو برضو ازاي برضو تعرفوا العجينة انا عملتها وقلت برضو ايه اتأكد تاني وهعملها تاني في عجنت تاني عشان ايه آه لما تيجي تشدوا العجينة لفوق كده وتتمط زي زي اللي كده تعرفوا العجينة تمام معاكم انا هعجن فيها شوية. بصوا اهو. اهو. لا هي لسه هنا كده برضو ايه? ما كويس. هعجنها تاني. الموضوع سهل جدا بس اهم حاجه في العجينه تظبطيها كويس وشويه شويه مع الممارسه هتعلمي ازاي تشكلي وفي حاجات بتبقى سهله في قوالب وفي حاجات كل كله هنتعلمه مع بعض وان شاء الله مش هيبقى بس يعني القناه هنا مش هتبقى بس عجينه سيراميك هتبقى ان شاء الله كل حاجه اللي انتم عايزينه كله طبعا انتم عايزين تطلبوه في التعليقات يعني مثلا زي روتينات زي طرق, آه طرق اكل عايزينها اي حاجه ان شاء الله هنعملها كلها مع بعض واي حاجه هنعملها مع بعض بعجينة السيراميك اذا كان ديكور البيت ولا كده هنشوفها مع بعض هي وفي ال... في الديكور يعني بيبقى شكلها ازاي اهو اهو اتمطت زي, زي اللبانه اهو شايفين كده العجينة ناجحه كده العجينة بيت ناجحه معاكي. تقدر تستخدميها. هنعملها دلوقتي هنكورها. ونحطها ندهنها بالفزلين. عشان ايه? لما نيجي نحفظها ما تمسكش في الكيس اللي احنا هنفظها فيه. اهو. كورتها اهو. مدام ما بتمسكش في ايدك خلاص كده. يبقى الغيرة قد النشا. مش هيبقى في مشاكل هراصبتها وهروح اجيب ال, ال... <تصفيق> انا اسفه معلش عشان طبعا اول مره اعمل مونتاج للفيديو لفيديو كده اول فيديو يعتبر بصوتي في القناه معلش اعذروني ان شاء الله باذن الله هيبقى الفيديوهات الجايه احسن بكتير هروح رايحه اجيب مقص مرتبكة جدا طبعا أول مرة أصور وكده بس أنا قلت بإذن الله لازم ستات كتير يتعلموا الحكاية دي أنا يعني اعتبر برضو مشروع كويس جدا لو أنت عايز تبتدي مشروع من بيتك آه عايزة تعملي حاجات في بيتك بإيدك آه حيبقى حاجة كويسة جدا وعندي في الجروب آه على الفيس طلبوا مني كتير إن أنا أعمل فيديوهات أعلم كده انا دلوقتي لفتها. تلفيها كويس جدا ما تدخليش فيها هوا. وانا استخدمت الكيس الاسترتش ده علشان هو ما بيدخلش هوا يعني ايه بيبقى محكم. تلفيها زي كده. وتخليها تحطيها برضو في كيس تاني. وت... بعد كده هتحطيها في الثلاجة. وهتتحفظ معاكي في اي في اي مده انت عايزاها عشان تشتغلي بيها وان شاء الله يا حبيبي الفيديو يكون عجبكم ان شاء الله وما باللايك وتشير الفيديو عشان كل يستفاد ان شاء الله